يا سيدي يا سيدي يدك يا يا مبروك يا الشعوب ورفعت الحدود وصلت الحدود وصير سير سير وطر الحبيب يصير، صير صير صير، وخلي شرفت العرب ورجعت كبير وهات المغرب بلاد العز والتغيير شرفت العرب ير وسير سير سير ترى سير سير سير سير